Administració, eh, jo diferenciaria dos àmbits. Administració pública, diguem àmbit eh, generalitat, on estem donant un servei de, de seguretat, de vigilància i d'atenció a incidents, eh, i després l'àmbit eh, diguem local. En l'àmbit local estem treballant estretament amb consells comarcals i amb ajuntaments, perquè moltes vegades són els sobretot els de petita i mitjana mida, eh, que són els moltes vegades els més desprotegits, els que no tenen gaires mitjans i aquí dedica el, el consorci d'administració oberta de Catalunya, que és el nostre canal, el nostre patró, eh, de, diguem en l'àmbit local, eh, està fent un gran esforç de mitjans, eh, tant personals com com econòmics per a través del CsiCat poder donar o uh, dotar de la mínima seguretat uh, exigible en aquests ents locals. Uh, Se'ls està conscienciant, sobretot a nivell diguem uh, tècnic, per una part en formació tècnica i per una altra part a nivell uh, organitzatiu i polític, perquè siguin tots conscients, eh, no que siguin experts, eh, però que com mínim siguin conscients de que la seguretat uh, ha de formar part del dia a dia en els ents locals i després els estem oferint uh, solucions uh, de prevenció, d'anàlisi preventiu de vulnerabilitats, de uh, solucions diguem, tancades per augmentar la seguretat, uh, sobretot a nivell de xarxa, a nivell físic, val? però sobretot també remarcant sempre que la seguretat no és només física, sinó que també hi ha una part d'organització, una part de consciència que és molt important, tant o més com la seguretat física. Han de fer uns quants deures encara. La veritat és que ens estem trobant una mica de tot. Hi ha territoris en què probablement des de la vessant tecnològica s'ha pogut treballar més i altres no tant. Hi ha diversitat. Seguretat total, total. La seguretat total és un mite. Seguretat total no existeix. Que passa que dintre de les diferents nivells de securització diguem que hi ha ens que estan en un nivell mitjà i amb voluntat de millorar sempre tots i altres que estan en un nivell baix de seguretat. Estem parlant de fer tràmits en línia, estem parlant de que el ciutadà connecten un sistema informàtic de que les administracions entre elles també estan començant a intercanviar informació a nivell informàtic i per tant aquí és necessària una capa de seguretat per garantir que aquestes dades que passen per la xarxa ho fan d'una forma segura eh? penseu que, que l'administració seria com una taranyina seria com, la, la comunicació entre l'administració seria com una taranyina com una internet en ella mateixa, i que, per tant, si una, un punt d'entrada, una administració local, petita, eh, té una vulnerabilitat, té un forat de seguretat, eh, per aquí ten, tenim un punt d'entrada a la resta d'administració. Per tant, el que volem és que tota l'administració sigui segura, perquè no ens podem permetre que hi hagi gent que sí que ho estigui gent que no.